අපි මේ වෙනකොට දේශනා කරන්නේ මගමග්ගඥාන දර්ශන විසුද්ධි හා ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධි කියන මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා ඒකට හේතුව තමයි අපි දැන් ආපු මගේ ම් විසුද්ධි පහක් අපේ සම්පූර්ණ කරගෙන තියෙනවා ඒ අපි තව මේ interruptus nous sommes spî了, et තියෙන්නේ ප්‍රතිපදා eigenes plus fortes et ContractWood worlds nous avons venu un sujet de laughable, et�omage Et nous de vous injectons en qezi, nous étions게 mínices de la vie ixe au සියල් අපේ මනසෙන් හදනවා සිතින් සියල් හදනවා ඒ හදනේ අවිද්‍යාව නිසා තෘස්නාව නිසා උපාදානයේ නිසා හදනවා ඒ අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වේන්නේ ආශ්‍රව ආශ්‍රවයන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන ස්පර්ශය දැන් පසුගිය අපි දේශනා තුළේ පිළිබඳව පැහැදිලි කළා ඊටෙන් දැන් අපි ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ගැඹරට යන්න ඕනේ. අ ඒ කියන්නේක පුහුණුව තුළින් තමයි යන්න පුළුවන්. තමන් නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කළොත් නිරන්තරයෙන් මෙනෙහි කරනෝනේ, නිරන්තරයෙන් සිහි කරනෝනේ, සිහිය පිහිටවලා යෝනිස මනසිකාරයෙන් යුක්ත වුණොත් අපිට ගැටලුවක් නැහැ. එමු නැත්නම් අපි කොහොමද ඒක පුහුණු කරන්න මොනේ? කොච්චර ධර්මය ශ්‍රවණය කළත් ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ බෙදල වෙන්කොට බැලීමේ සහතික වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මෙත්තනේ දි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන ඉතින් අපි මෙච්චරක් දවසක් දේශනා කළෙත් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ ආශ්‍රව කියලා. ආශ්‍රවයට ප්‍රත්‍ය අවිද්‍යාව කියලා. හැබැයි මෙතනදී බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආශ්‍රවයන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ ස්පර්ශය කියනවා. නමුත් මේක අපේ විසඳ ගන්න ඕනේ. මොකද සත්‍ය වශයෙන් අවිද්‍යාව ආශ්‍රවයන්ට ප්‍රත්‍යයි. ආශ්‍රවයන් අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍යයි. මේ ධර්මතා මේ නාම ධර්ම දෙක ඕනොන්ට ප්‍රත්‍යයි. ආශ්‍රව තීනතාක්කල් අවිද්‍යාව සිත තුල. අවිද්‍යාව තුල මනස තීනතාක්කල් ආශ්‍රව ගුණ නැගනවා. ආශ්‍රවයන්ට ප්‍රත්‍ය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 cedented üher solitary bod disad ieu �� chaos Pick 餌 Quickly APPLAUSE inyl convection Queensborough, Via Cameraman tukaran ecd jointly Duygusal വamental crosstalk owad� embargo Carwyn AUDI ധ Neptbeing ഇ nold anybody alred сд liters Ortiz conclude Ο ന  d selfish ന൜走 ത boysá的 Scrこと的 කැමැත්තට කිව්වේ කාමචිලා එළොඬට කිව්වා ආශ්‍රව කියලා. ඒකනේ දිව කාම ආශ්‍රවයක්. කැමැත්තෙන් ඇලෙන ස්ථානයක් ඒකයි කාම ආශ්‍රව කියන්නේ. අපි දිව අරමුණු කරන්නේ සිතින්නේ. දිව පිළිබඳව දැනගත්තේ සිතින්. ඒතරේ ආරම්මණය ගත්තේ සිතින්නේ. එහෙනම් සිත දිව සිතට ස්පර්ශ කියන්නේ අරමුණ ස්පර්ශ වෙන්නීම නිසානේ අපි දිව කියලා දැනගත්තේ. හැබැයි ඒක પરමාර්ථ වශයෙන් ගත්තාම අපි සුද්දාශ්‍රිතක කලාපයේ කියලා මනසට ස්පර්ශ කරනවා. හැබැයි ඒත් අපි තාම ඇලෙනවා. කැමති, ප්‍රිය කරනවා. හැබැයි දිවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඇත්තෙත් නැහැ නැත්තේ ඇත කියන්නෙත් නැත කියන්නෙත් දැන් අනිත් ඕනම දාර්ශනිකයෙක් ආගමිකනාච්චේ ම්ම් එය එත කියලා එක්ක ඇත කියලා කොහොමද කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇත කියන එකත් මම එහෙම කියන්නේ නැහැ කියනවා එහෙනම් නැතද කියලා එහුවොත් මම එහෙම කියන්නෙත් නැහැ කියනවා එහෙනම් කොහොමද වෙන්නේ දැන් බලමු අපි කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම මුලින්ම කිව්වා පරමාර්ථ වාස්යෙන් මෙලෝකේස් කිය කෙසේ දයක් ලෝකේ නැහැ ලෝකෙ සොන්නේ ලෝක හිස් හොඳයි අපි දාන මේ දිවහෙවත් මේ සුද්දාශ්‍රයක කලාපේ ක්‍රියාවට වර්තමානයේ ක්‍රියාවට ධර්මතා හතරක් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන කාරණය. කම්ම චිත්ත 이르තු ආහාර. මූල කර්මය කියන එකක් ගන්නවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ප්‍රත්‍යයන් එක්ව කළ චේතනාවෙන් පිළියෙල කළ වින්දීමට වස්තුවක් පුරාණ කර්මයක් වශයෙන් දෙකියුතේ. ඒ කියන්නේ කර්ම ප්‍රත්‍යයන් තමයි මේක හටගන්නේ. එහෙනම් අතීත කර්මයක් වර්තමාන ප්‍රත්‍ය හතරක් නැත්තම් ඒ නැති තාක්කල් දිවක් වෙහෙද තිබ්bi. වෙහෙද තිබ්bi. තොරති තියනවා කියනවාද නැත කියනවාද? නැත කිව්වොත් වෙන්නන්න පුළුවන්. මේ ලෝකෙම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ තිබෙන්නේ නැති අර ධර්මතාවපා සම්බන්ධ වෙනතුරු නැහැ. එහෙනම් අපි හදුවා. දිවයිති දුකට. ඒ ඔකේ ක්‍රියාව තියෙන තාක්කල් දුක. ඔකේ ජාතියක්, ඔකේ තියෙනා ජරාවක්, ඔකේ තියෙනා ව්‍යාධියක්, ඔකේ තියෙනා බිඳීමක්, මරණයක් ඔය නිසා ශෝක වෙනවා, කනගාටු වෙනවා, හඬනවා, වැළපෙනවා එකයිති දුකට. අපි හදුවේම දුක් එනහොට ද පෙර භාවි කර්මය මූලික වුණා කර්මයට කොච්චර වෙලාව ගිය චිතක්ෂණය කර්මයට ස කොච් චතක්ෂණය කර්මය ැන සිතේ ගොඩ නැගෙන එකක් කට සිතේ ගොඩ නැගෙන යම් සිතුවිල්ලක අයුකාලය ගත්ත එක චිතක්ෂණයේ රූප ධර්මයන්ගේ ආයශිත චක්ෂණ 17යි කියන එක දන්නවා. දිවයේ ආයශිත චක්ෂණ 17යි. දිව කියන්නේ රූපය. කියන්නේ සුද්දාෂ්ඨක කලත්‍ය සතරමහා ධාතු. එන චක්ෂණයක් තුළ නේද මේ දුක උරුම කරගත්තේ. දැන් එතකොට අපි දිව අරමුණු කරනස් සිටින්. කොච්චර වෙලාවක් යනද? චක්ෂණයයි. ඒ තුළ හදන්නේ ඇලෙන සිතක්ද නැද්ද? ඒ මේකට කැමතිනේ කැමැත්තෙන් ඇලිලා ඉන්නේ එහෙනම් ආශ්‍රවයක් හදනවා කාම ආශ්‍රවය එතකොට ඒ සිතට ස්පර්ශ උනේ දිව අර මොනකෝලේ දිවනේ එතකොට සිතට ස්පර්ශ උනේ දිව එහෙනම් ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යේ නෙමෙයි ද ආශ්‍රව? ආශ්‍රව අවිද්‍යාවට හරිනේ එතකොට අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය එන අවිද්‍යාව නිසා තමයි අපි මේ දිවහෙවත් මේ සුද්දාශ්‍රක කලාපයට ඇලෙන්නේ. චිතක්ෂණයෙන් ඇලෙනවා. ඒ චිතක්ෂණය කියන එක හොඳටම සිතට අනුගත නම් චිතක්ෂණ 17 කියන එක හොඳට සිතට අනුගත එතන මේ වෙනකොට අනිත්‍ය කියනක ඊ타ත්ම ලස්සනට සිතේ අනුගත වෙලා තියෙන්න ඕනි. ඒ එදකේම තියෙන උදේවයි හටගෙන බිඳෙනවා ඇතිව නැති වුණා උපදන ශ්‍රේණියෙන් අතුරුදහන් වෙනවා එනං එතන අනිත්‍ය ලක්ෂණය සිත තුළ හොඳට අනුගත වෙලා තියෙනවා අපට මේ ධිව පීඩනයක් ඇති කරගන්න මොකක්ද කරන්නේ රසය ගන්න වෙන මුකුත් කරන්න බෑ නේ කි? රසය පිළිබඳව දැනගන්න විතරයි තරසිත අපිට අනුබලයක් පීඩණයක් ඇති කරන රස්සේ විඳින්න රස්සේ විඳින්න රස්සේ විඳින්න දෙවිල්ලක් හැදෙන්නේ නැති සිතට වෙහසක් ඇති කරන්නේ නැත්. එයි ප්‍රණීත ආහාර හොයන්නේ. දෙවිල්ලක් හදනවනේ. ඒක දුකයි. නිරන්තරයෙන්ම පීඩණය දෙනවනේ. ඒ දෙවිල්ල නිරන්තරයෙන් දෙන දුකයි. ආත්මයි කියන්නේ සදාකාලික ස්තේර වෙනස් නොවන දෙයක් හා තමාගේ වස්සෙහි පවත්වන්න පුළුවන් එකක්. එකට තමයි ආත්මිකයයි. දිවා ආත්මයට දානැබේ. ඇයි බැරි. චිතක්ෂණ දාහත්්‍රක කරුණු දෙකක් ප්‍රත්ථයවීමෙන් හා චිතක්ෂණ දෙකක්. එකයන්නේ කර්මය හා සිතට චිතක්ෂණ දෙකයි සීත ආහාරයට චිතක්ෂණ දාහතව දෙකයි. ඒ ප්‍රත්‍ය හටගන්නේ ඒ ප්‍රත්‍ය වෙන ආකාරයටයි හටගන්නේ උපකාරය වෙන ආකාරයටයි හටගන්නේ එහෙනම් අනත්මයි ආත්මය කියන්නේ තමාගේ වශයේ පවත්වන්න පුළුවන් බෑ එයි කර්මයයි සිතයි නැත්තා ඒතර උපස්තම්බක කර්මය සහායෝගය දෙන කර්මය මොකද ජනක කර්මයෙන් ප්‍රතිසන්ධි ආරම්භුන්නට ආයිෂ්‍ය කර්මයට ආයිෂ්‍යත් එක තක්ෂණයේයි කර්මෙන් හදාපු රූප කලාප වලට ආයශ චිතක්ෂණ 17යි එසණයෙන් එතන අතුරුදහන් වෙලි ඉවරයි. හැබැයි මේක ඇදගෙන එනවනේ මේ තාමත්. ඇදගෙන එන්නේ මේ ධර්මතා හතර එන්නේ. කම්මචිත්ත ඍතුආහාර. ඒතොර රූප ධර්ම දෙකක් හා නාම ධර්ම දෙකක්. නාම ධර්ම දෙකට ආයශ චිතක්ෂණ දෙකයි. රූප දෙකට ආයශ චිතක්ෂණ 17ව දෙකයි. අපි දන්නවා චිතක්ෂණ 17ක් කියන්නේ පිල්ලම් ගහන තරම් කාලය ලක්ෂකට බෙදුවත් ඊටත් වඩා අඩු කාලයයි. ඒක රේ 17 එකයි සිටය දැන් එතන තියනවාද උදේවේ ඉපද බින්දීම එතන තියෙනවද? ඇති නැති වෙනවද? ඒක රුදේවේ ඥානේ ගාවට එන්නේ බංග ඥානිය. ඒතර හට ගන්න සනේ බින්දෙනවද? ඒක නුවණට ඥානයට හසු කරගන්න. නුවණට ඥානයට හසු ගත්තා නම් ඒක ඒක බංග ඥානෙයි. මොකද උද්‍යව්‍යා ඥානෙ ළඟට එන්නේ බංග ඥානෙ. දැන් දැන් අපි කලින් බැලුවානේ දිවක් තිබෙන්නේ නැණි ප්‍රත්‍යේන හද්දුවේ. ඒතර කලින් එහෙම එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. බාහිර රස්සය. බාහිර රස්සය කියන එක කලින් තිබ්බද? නැහැ. ඒ නැහැ කියන්නේ එතන තියෙන්නේ සතරමහා ධාතේවා සුද්දාෂ්ඨක කලාපේ ක්‍රියාවක්. ඒ සුද්දාෂ්ඨක කලාපේ ක්‍රියාවට තව සුද්දාෂ්ඨක කලාපේ ක්‍රියාවන් තමයි නිරන්තරයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ ඒ ආහාරයට ආයශ චිතක්ෂණ 17යි. චිතක්ෂණ 17ක් තුළ ඉපද බිඳෙනව වෙනකොට සතරමහා ධාතෝවව සුද්දාෂ්ඨක කලාපේ නැවත නැවත එතකොට එහෙනම් එක කලින් තිබ거든. දැන් තියනodes ඒත් නේ එතෙන්දී මොකද්ද අපි ගන්න ඥාණය? උදේවේ ඥාණය. අනිත්‍ය ලක්ෂණය. ඒතර ඒ ආහාරය හදන්න අපට නිරන්තරයෙන් සිතට පීඩණයක් දෙනවා, වදයක් දෙනවා, සිතට පිළීමක් ඇති කරනවා, දෙවිල්ලක් ඇති කරනවා. කොහොම හදන්නේ? ප්‍රනිතව හදන්නේ. දෙනවනේ එහෙම? දුකයි. හැමයි ඒ ආහාරය සකස් ඒ සුද්දාස්ත්‍ය කලාප සකස් වෙන්නේ අනුරූපයි. 檃ban හැටියට t තුන පහේටික මිරිස් Thenappi heyetika mirisht amler Hijrien teko okkome a රසය czubhahvyanu-ba nequeahar Shang sose Karama pray the you are saka sve pratheta anrupo razón apnato ni vijayera təhdu �� Apatvavodvijayera təhdu Aドhvit av Vishyera təhdu koleman nți kadhawo Uphakaraاج ou paqāra vich Jakar təhdu, එන අනත්මයි. හරිනේ. එතකොට දැන් දිවයි රසයයි. ඒ දෙක නිසා ඇතිවෙන නිස්සිතක්. ඒසිත කොහෙ තිබ්බද? දිවේ තිබ්බද? නැහැ. ආහාරයේ තිබ්බද? එන වෙනකොහරි, හරි, gedar කොහරි තිබ්බද? සාක්කුවේ තිබ්බද? අලුතෙන්ම ආවේද? අලුතෙන්ම ආවා. අලුතෙන්ම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 එතකොට ඇති වෙන්නේ ඇති වෙලා නැති වෙන්නෙ ම යන එක තික්ෂණේ නම් එන තික්ෂණ භාගයේ ඒдай වංගණානිය. ණය සිට දොර කලින් කොහොත් තිබෙන්නේ අලුතෙන්ම නේද හැදී සිතට කැමති. කාම ආශ්‍රවයක්. ණය දොර ආශ්‍රවන්නේද හැදී. ඒයි සිතට කැමතිනේ. ආශ්‍රවයක් හදුවා. එතකොට ඒ ඒ කරුණ තුනේ එකතු වෙන තන ස්පර්ශය නෙමෙයිද තියෙන්නේ? දිවයි රසයයි ඒ සිතයි එකතු වෙන තන ස්පර්ශය නෙමෙයිද? ස්පර්ශය දිවේ තිබ්බද, රසේ තිබ්බද, අර සිතේ තිබ්බද? අලුතෙන් මේ දාරය. අපි හැදුවද? අපි හැදුවා. දිවත් අලුතෙන් හැදුවා. ඇයි කර්මයයි මේ ධර්මතා හතරයි අපි හැදුවා. බාහිර රසය අපි හැදුවා හැදුවනේ ඒ කියන්නේ සතර මහ දහතුන් සතර මහ දහතුන් ප්‍රත්‍යය කරලා හදාගත්තනේ අහ් එතකොට ඒක කලින් තිබ්බේ නැේනේ දැන් ඒ දෙක නිසා හැදෙන සිත කලින් තිබ්බද අලුතෙන්ම හැදුවා දැන් මේ ධර්ම කැමති නේද? දිව රසයේ සිත තුනටම කැමතිද නැද්ද? තුනම කාම කාම කියන්නේ කැමති තුනටම ඇලිලාද තියෙන්නේ? දිවටත් රසයටත් ඒ නිසා හැදෙන සිතට දුරටම සිතෙන් ඇලිලා ඉන්නේ කමාශ්‍රව ඒකයි ස්පර්ශන ඕන නැණග ඇසිට උපදවන්න බෑනේ එහෙනම් ස්පර්ශයටත් ඇලිලා ඒතර අලුතෙන්ම නේද මේක හැදුවේ තේරෙනවද දැන් පොඩක් ගැඹුරෙන් ගැඹුරට අපි හඳට සිත විසිරවන්න ඕන නැත්තම් තේරෙන්නේ මේ කොටස්වල හොඳ සිතට විසිරවහතර සිත විසිරවන්න ඕනේ තේරෙන්නේ නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ දැන් ස්පර්ශය අලුතෙන්මවා මේකට කැමතියි එහෙනම් තවත් හැදුව ආශ්‍රවයක් ඉතින් තව ආශ්‍රවයක් හදනවා කියන්නේ හැදුවේ භවයක් නේ දිවට ආශ්‍රවයක් කැමැත්තෙන් ඇලුනනනම් දිව කාම වස්තුවක් ඒකට කැමැත්තෙන් ඇලුනන හැදුව භවයක් බාහිර රසය ඒකට කැමති ඒකට කැමැත්තෙන් ඇලුනා කාම ආශ්‍රවයක් එහෙනම් හැදුව දෙක නිසා හදපු සිතට කැමති ඒ සිත කාමයක්, කාම ආශ්‍රවයක්. ඒකට කැමැත්තෙන් ඇලෙනවා ඒ සිතට. එනං හැදුව භවයක්. හරිනේ. දැන් දොර එතන තියෙන ස්පර්ශේනේ. දැන් ස්පර්ශේ කැමැති. ස්පර්ශය නිසානේද මේ කරුණ තුනේ කොටුනේ. ආ. දැන් දොර ස්පර්ශ අලුතෙන් මානේ දාලේ. තව උදේ වැහා උදේ තියෙනවා උදේ বৈඥාණය තියෙනවා හැබැයි ඒක බලන් හදනකොටම නැති වෙලා ඉවරයි. මානසින් අරමුණු කරන්න නම් දැන් මේ වෙනකොට විදර්ශනා ඥාණය අතිශය තියුණු වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට ධර්මදේශන 140 ගානක් තියෙනවා. මේ සසලෙන් නිවනට කියන මාතෘකාව යටතේ. නිවැරදිව ඒ සීල විසුද්ධියේ දිගටම හොඳට ප්‍රායෝගිකව මේක කරගෙන මේ වෙනකොට විදර්ශනා ඥාණය අතිශය තියුණු වෙන්න ඕනේ.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 ontec ann සිතේ සමාධිය සිතේ samadhya, බව සිත to stopping ඇති කරගන්න කියන්නේ මේ 212 per language and activity. When වේගයට අනුව විදර්ශනා ඥානය that larger but හම්බෙන්නේ manner ඒ තරම් solve ඇතිව whether we call ourselves an evolutionary meansside. timest milks and ogres lam嘴. RIGHT! All Nations have been an analog content. ලක්ෂණ තුන හොඳට සිතන අනුගත වෙලා තියෙනනේ මොකද මේ මාර්ගමඟ ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියන එතනින් අවසන් මේ කරුණ තුනම අවබෝධ කරන්න මේ නවන උපදවන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත්‍ය දුක්ඛනාත්මයෙන් මෙනෙහි කරන්න තියෙනවා වෙන කිසි දෙයක් නැහැ අර බෙදියේ කොටස් දාස් ගනම් කොටස් වලට බෙදියේ අනිත්‍ය දුක්ඛනාත්මය ඒ තුලම තමයි මේ ඥාන ටික උපදින්නේ. ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරන මේ උද්‍යවය ඥාන, බංග ඥාන, බයත පටාණ ඥාන, ආධිනවනු දර්ශන ඥානය, නිබ්බිදා ඥානය, මුඤ්ඤිතු කම්මංචත ඥානය, පටිසංකානු දර්ශන ඥානය, සංස්කාර ඥානය, හස්සත්ත්‍ය අනුලෝම ඥානය කියන නවම විදර්ශන නවය මෙනවා. මේ නවයත් එක්කෝන යන්නේ ගවට. ඥාන දර්ශන বিশুদ্ধියට යන්න මේ ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන বিশুদ্ধිය මේ නම උපදවන්න මොනේ උපදවන්න නම් අපට අර තීක්ෂණ විදර්ශනා ඥානය උනේ ඒක තමයි ප්‍රායෝගිකව මේක පුහුණු කියන්නේ කොච්චර බන කිව්වත් මේක අල්ලන්නේ නැහැ මනසෙන් ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කළේ නැත්තම් බලවත් කරන්න ඕනේ ප්‍රායෝගිකව පුහුණුවේ ලබා ගන්න අධිශය බලවත් බව ඒ මේ අධිශය වේගයෙන් සිදුවෙන ධර්මතාවයන් මනසෙන් අල්ලන්නේ abuses wygląda crochet Llama, anak~~ අපි පළවෙනි සිතෙන් පළවෙනි සිතෙන් knows. 얼굴로 foi chamado Nh اي elementary. ğlamb� eine Art biologian Eva. människkeeping assuma Cubana cari vizasana. Orange there. 朋克 бог că, questi cumplen ansia scientific, Baek jestem. Di mоне, gloves Gra associate Mataji... Aha, pailan ar kend තුන් වෙනි සිටින් ආරමුණ ගන්නවා. ඒත් බින්දල ඉවරයි. අන්න ඒක දැర్శණය වෙන්න ඕනේ. තේරෙනවා. එතකොට වෙන ක්‍රියාවත් තුළ අනිත්‍ය හොඳට ප්‍රකට වෙනවා. දුක්ඛ ලක්ෂණය හොඳට ප්‍රකට වෙනවා. අනාත්ම ලක්ෂණය හොඳට ප්‍රකට වෙනවා. ඒ ප්‍රකට වෙනකොට ඥාන ටික ක්‍රමානුකූල වෙනවා එකින් එක. දැන් එතකොට ඒ ජීව විඥානි කණු තුන එකතුලා නිෂ්පර්ශෙන් ස්පර්ශයෙන්ස විඳීමේ සිතක් දැන් විඳීමේ සිත කොහෙද තිබ්බේ? ස්පර්ශයේ තිබ්බද? විඥානයේ තිබ්බද? බාහිර ආහාරයේ තිබ්බද? අධ්‍යාත්මික දිවේ තිබ්බද? අලුතෙන්ම නේ හැදුවේ. අලුතෙන්ම හැදුවා. එහෙනම් කලින් තිබෙන්නේ නැනේ. ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන හරියට. ඇත කියන්නෙත් නෑ මම. එයි. පරමාර්ථ වශයෙන් නැති නිසා. කලින් නෑ. හැදුවක් තියෙනවා. නැත කියන්නේ දිව නිසා විඳිනායේ ඉන්නවා නැත කියන්න බැහැලි දිව මෝලික කරනගෙන විඳිනායේ නැද්ද රසයේ විඳිනායේ ඇහෙන නැත කියන්න බැහැ හැබැයි ඇත මේ කරුණ සකස් කලින් නැහැ දිවත් නැත්තම් රසයක් නැත්තම් ඒ සිත හැදෙන්නේත් නැහැ ඒ කර්ණ තුනකට ස්පර්ශය හැදෙන්නේත් නැහැ ස්පර්ශය නැත්තම් විදීමෙ සිත හැදෙන්නේත් නැහැ එහෙනම් කලින් තිබ්බද නැහැ එහෙනම් දිවට ආයශ චිත්තක්ෂණ 17යි ශණයෙන් ඉපද බින්දෙනවා එතන උදේ වෙලේ ඒකම බලන් හදනකොටම නැති වෙලා ඉවරයි භංගය දකින්න ඕනේ ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය අවසානේ භංග ඥානේ කියන්නේ අනිත්‍ය බාහිර රසය චිත්තක්ෂණ 17යි බලන් හදනකොටම නැති වෙලා ඉවරයිකත් ඒ දෙකනි සිත එක චිත්තක්ෂණයක් කර්ණතන එකතු කරන ස්පර්ශයක චිතක්ෂණේ ඒකක්වත් කලින් තිබ්බේ වනේ මේ 아무තෙන් දැන් අපි හැබැයි මේ පහටම අපි කැමැත්තෙන් ඇලෙනවා ඒ කාමাস్రව ඒ තමයි කාම හැටියට හැඳින්නේ දිවකාමයක් රසේ කාමයක් කැමැති දෙක නිසැහැ සිත කාමයක් කැමැති කර්ණතන එකතු කරන ස්පර්ශයයි කාම කැමැති ඒ ස්පර්ශ වෙනස ආවෙදි මේ සිත කාම කැමති. කැමැතෙනෙ පහට. එහෙනම් දැන් අපිට ඔක පළමෙන් හටගත්තේ කොතනද? දිවෙන්. ඒකට තියෙන ආශ්‍රවය අයින් කරන්න. ඒකට තියෙන ආශ්‍රවය කරන්න. අනිත් ඒවා වෙති එකයි අයින් කරන්න තියෙන්නේ. දිවට තියෙන කැමැතෙන් ඇලීම නිසා තමයි ප්‍රණීතරස්ස හොයන්නේ. දිවට තියෙන සිතේ ඇලිම අයින් ප්‍රණීතරසේ හොයෙදි කියලා බහින්නේ. හොයන්නේ නැහනේ. එනගේ ආශ්‍රය විතරයි. ඒ දෙක නිසා හටගන සිත ආශ්‍රය විතරයි. ඒ සිත හදන්න හොයන්නේ නැහැ එහෙනම්. ඒ මේකට තියෙන චන්දරාගයේ ආශ්‍රව වයින් කළා එනනම් ආයේ මොකටද මේ ඒ දෙක නිසා හදන සිතකටද මූල ධර්ම තමයි මේකට තමයි දෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතකොට කර්ණොත්න එකතු කරන ස්පර්ශයටත් ආශ්‍රවයක් නැහැ. ඒ ස්පර්ශයෙන් සිතටත් සිතෙන් ඇලින්නේ පැහැදිලි ආශ්‍රවශය ආශ්‍රවශය වල දුක්ෂයයි දුක්ඛිවරයි ඒ ආශ්‍රව දැන් ස්පර්ශය නම් මේ ප්‍රති පහඩම ප්‍රතිස්පර්ශය පෙන්වනේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යාවිද්‍යාවට. අන දැන් එතනට. ඒතර අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය ස්පර්ශීට්. හයි. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය සංස්කාරයන්ට. සංස්කාර ප්‍රත්‍ය විඥාණි. විඤ්ඤානේ ප්‍රත්‍යය නාම රූපවලට නාම රූප ප්‍රත්‍යය සලයතනවලට සලයතන ප්‍රත්‍යය ස්පර්ශයේ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යය වේදනාවට වේදනාව ප්‍රත්‍යය තෘෂ්ණාවට තෘෂ්ණාව ප්‍රත්‍යය උපාදානයට උපාදාන ප්‍රත්‍යය භවයට භව ප්‍රත්‍යය ජාතියට ජාතිය ප්‍රත්‍යය ජරා දැන් මොනවද ඒ හැදුවේ දුක හරිනේ. දැන් නවත්තන්න බෑනේ. ඇයි නවත්තන්න බැරි? ආශ්‍රව හැදුවා ආශ්‍රව කියන්නේ ඇලෙනවනේ ඒ කියන්නේ චන්දරාගයනේ චන්දේ කියන්නේ කැමතරාගය කියන්නේ ඇලෙනවා ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාව ඒ සමudarසත්ත්වේ නෙමෙයිද තෘෂ්ණාව ආ ඒතර ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛාර සත්ත්වේ නෙමෙයිද ගලවන්න හේතුව හැදුවොත් එකයි බුදුරජාණන්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය දැන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයත් එකයි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 වෙන් කරන්න පුළුවන් ද මේ කරුණ පහේම බෑ අනිත්‍ය ලක්ෂණය දුක්ඛ ලක්ෂණය අනාත්ම ලක්ෂණය කියන මේ ලක්ෂණ ඒ තුන මේ කරුණ පහෙන් වෙන්කරන ඒ තමයි විදර්ශනා ප්‍රඥාව දැන් එහෙනම් අපි කල්පනා කරනවා කරුණ පහ පිළිබඳ උද්‍යව්‍යා ඥානෙ ඇතිව තියෙනවා බලාගෙන ඉන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හොඳට බලාගෙන ඉන්න ඔය හොඳට බලාගින්න මොකද්ද ඇති වෙන්නේ ඉස්සල නැති ඉලිවරයි. හැදෙන්නේ ඉස්සල නැති ඉලිවරයි. හැදෙන එකම නැති ඉලිවරයි. ඒක මානසින් ගන්න. ඒක මානසෙන් අරමුණු කරන්නේ. ඒ බංගඥාණය. එහෙම හොඳට බලාගෙන ඉන්නකොට එන්නේ සතුටක් බයක් එන්නේ. මොකද්ද මේ නාම රූප දෙකෙන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මේක අපි තවදුරටත් ගෙනහිලාදී වැඩි මොකද්ද? ප්‍රයෝජනේ මට මකද වටිනකම් එ නිවැර දිස්වභාවය දැක්කාම අතහරි නම් කොහමද අතහරින් ඒකට උපමා දෙකක් කියන ඒ තමයි අම්ම කෙනෙකොට හිටිය දරුව තුන් දෙන පුත්තු තුන්දනෙක් පුත්තු හොරු කරදර න ගමට චාර පුරුෂය දාලා උත්තර කායය දාලා ඇල්ලුවහුරු තුන් දෙනා. අල්ලලා විභාග කරලා දඬුවම් නියම කරා තොන් දිනාගෙම හිස ගහලා දාන්න. බෙල්ල කපලා දාන්න. ඒkali තෙබ දඬුවම් මෙහෙම. දැන් අම්මට ඉන්නේ තුන් දෙනා විතරනේ. දැන් අම්මට බලන්න ඉතින්. අම්මගියා බලන්න. දැන් පුතාව ගත්ත දංගෙදීටි. කපුව බෙල්ල. තත මල දෙවෙනි එකේ නව ගත දන් ගෙඩියෙට අම්ම වැලුවා පළවෙනි එකේ නමල දෙවෙනි එකේ නම මරනවා පොඩි එක අපිට මද ආසාවත හැරියා තේරෙනවද එහෙනම් අතීතයේ හැටගත් සංස්කාර ඉපද බිඳිනවා මේ සියලු සංස්කාරය නැතිව නැති වෙනවා එහෙනම් දැන් මේ මොහොතේ සිදුවෙන සංස්කාරය මේ මොහොතේත් අපේ සිත් තුළ සංස්කාරයන් ගොඩ නැගෙනවා. ඒ සියලු සංස්කාරයන් උනොත් ඇතිව නැති වෙනවද? එහෙනම් ඒ හදන සංස්කාර වලට ඇලෙන්නේ. අම්මත ඇරියා. ඇයි? අතීත සංස්කාරේ පද බිඳුනා. ඒ කියන්නේ දරුවා මැරුවා. හරිද? එතකොට දැන් ඒව ආයෙන්නේ නැහෙනේ. ඒ පුතා ආයෙනොද? අතීත සංස්කාරේ පද බිඳුනානේ. උදේ වේනේ කෙත් ද වර්තමානයේ මේ කතා කරන මොහොතෙත් උදේ වෙනේ නෙමෙයිද තියෙන්නේ? ඇතිව නැති වෙනවනේ නෙමෙයිද? එහෙනම් වර්තමානයේ දැන් අර පුතාව ගත්ත දන් ගෙඩියට. දැන් දන දැන් මරනවා. හන්නේ. මේ කතා කරන මොහොතෙත් ඇතිව නැති වෙනවානේ. එහෙනම් තව හදන සංස්කාර ඇලෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව ඒ ආශ්‍රවයන්ට ඒ ආශ්‍රව අතරින්න. ආශ්‍රව කියන්නේ ඇලෙනවා. දැන් අම්මා රැලීමත් හරිය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 අතේ ඉන්නේ එකක් 50 දිනවා. හැබැයි කුසෙත් එකක් ඉන්නවා. මම කල්පනා කරනවා මම දරුවෝ 10ක් බිහි කරා. 9 දිනෙක්ම මළා. අතේ ඉන්නේ එකක් 50 දිනවා. කුසෙේ ඉන්නේ kapit මඳ ආසාවත ඇහැරියා. පෙරණ අධිකේ පුපම ආවා. සියලු සංස්කාර ඉපද බිඳුණා. මේ දැන් මෙතන ඇවිල්ලා වාඩි කලින් හැටගත්තු සංස්කාර කෝ? සියල්ල ඇතිව නැති වුණාද? එහෙනම් දරුවා නවය මල. දැන් මේ කතා කරන මොහොතේ ඉපද බිනේද? ආ ඒක 50 දිනා එහෙනම් මේ වෙලාවේ. කුසේ ඉන්න එක පිළිබඳ ආසාව එහෙනම්. ඒ තව මොහොතකින් හටගන්නා නාම රූප දෙක පිළිබඳව ආසාව තารින්න. තව මොහතකිනුත් හටගන්නේ නාම රූප දෙකක් නෙමේද? ඒක ආසාව තารින්නේ. උපමාවක් කිව්වේ. පැහැදිලි නේද හැබැයි අපි නැණේ. නමයක් මලක් කවන්න 10ක් මලක් කවන්න 11 වෙනි එක හදන්න තමයි. නැද්ද? ඒකට තමයි අවිද්‍යාව කිව්වේ. ඒකට තමයි මොහේ කියන්නේ. මුලා වෙලා ඉන්න පෙරවටිලා ඉන්නේ. ඒ අවිද්‍යාව ස්වභාවය. අනවෝදි ස්වභාවය. මම තුල හිර මනස. මගේ කියන ස්වභාවයෙන් හිර මනස. ඒ තමයි චන්දරාගය. ඒ තමයි ආශ්‍රව ඒනිසා තමයි তৃෂ්ණාව මම මගි දැන් මකද මගි මගේ කියන්නේ මගේ කියන වචන ඔතන තියෙන අකුරු දෙකයි ওই අකුරු දෙක කියන්නේ ඉසලා නැති වෙල ඉවර නාම රූප දෙකම ඔය ඔය අකුරු දෙක අටෙන් පිට මේ නාම රූප දෙකම නැති වෙල ඉවරයි මොනද මගි මෙන්න මේක අවබෝධ කරගෙන තේරුම් ගන්න ඒතර මගේ ස්වාමියා බහාර්‍යව පුතා දුව සහෝදරයා ඥාතිය ඥාතිය කියන්නේ ඒ අකුර තුන ඥාතින් කියන ඒ අකුර තුන කියන්නේ ඉතින් ඥාතින් ඇති වෙලා නැති වෙලා ඉවරයි ඕක ඥානේට අසු කරගන්න ඕනේ ලෝකෙ শূন্য කිවිකයි හැදෙන්න කලින් කිසි දෙයක් වේදනාව කියන එක ලෝකෙ තියෙනවද නැහැ කිව්වත් බුරු තියනවා බුදුරජාණන් සත්‍ය කියන්නේත් නෑ ස්පර්ශය වෙන්න කලින් කොහෙද වේදනාවක් තිබ්බේ තිබෙන්නේ හැබැයි කෙනෙකුට පොරන්න පුළුවන් මන්දිබේ ඇත කියලා පිළිගන්නව එනවා හරිනේ හැබැයි බුදුරජාණන් සත්‍ය කියන්නේ නැහැ හැදෙන්න ස්පර්ශය සිද්ධ වෙන්න කලින් නෑ කොහොත් නැණි එහෙනම් අපි හදනව නේද එහෙනම් ආශ්‍රව කොහොත් නැහැ ආශ්‍රව අපි හිතන්නේ ආශ්‍රවත් තියනදි හිතේ නෑ දිවයි රසායන ශාස්ත්‍රයක් හදනවා ඉතින් නැති දේක් නේද හදුවේ අපි ඒතකොට නැති දේක් අපි හදුවේ සසරක් නෑදුවේ දුකක් නෑදුවේ ඔකටයි මුද්‍රජණාංශිකයේ මෝඩකම කියලා ඔය තමයි මෝඩකම කිව්වේ දවෝ කරමින් ඔලassara උපමාව මම ඔයක ඉස්සලා කිව්වා නතා තාත්තයි පුතයි ගමනක් යනවා ආව වෙලාවේ ප්‍රදර්ශ හිර රස්මිය පුතාට තිබහයි. පුතා කියන තාත්තේ වතුර ටික බොන්න හරී තිබහයි. හැබැයි යන්නේ පාළු පාරේක ගියක්වත් කඩයක්වත් මොනක්වත් හැබැයි ธารා පාරේ ආයත පේනවා දියසිරාවක්. දකින්නවනේ. හරි. දැන් පුතා කියනවා හරි තිබහයි. පෙපාසෙ. ඊට පස්සේ තාත්තා කියනවා පුතේ මේ වෙලාවේ බොන්න බෑ. අපි තාට ඉස්සරහට යන් ඔය කඩයක් මක් හරි ගියක් මක් වතුර ටික ඊළඟ තාත්තේ පුතා දැන් තාත්තා කියන පුතේ එතන වතුර නැහැ. ඇයි? තාත්තා දන්නවා. පුතා කියන අර තියෙන තාත්තේ වතුර. දැන් මොකක්ද හරි? වතුර තියනද එතන? නැහැ කිව්වට දරුවා පිළිගන්නේ නැහැ. ආ? වෙලා තියෙන්නේ. කොච්චර නැහැ කිව්වත් තියනවා කියලාම තමයි ඒක තමයි පොඩි දරුවෝ කියන්නේ. බාලකීව ඒක තමයි බුදුරජාණන්සේ. තේරෙන්නේ? හරිද එතකොට මේ සියල්ල නැහැ. ඒකයි ලෝකෙ শূন্যයි කියන්නේ. අපි කියනවා තියනවා කියලා. එතකොට අර දරුවා පෙන්නවා. දැන් නැහැ කියන හැබැයි තාත්තට. දැන් අර තියෙන වතුර. දැන් තාත්තට දෙන්න පුළුවන් දරුවට? කවදාවත් දෙන්න බෑ. තේරෙනවද කියන්නේ? පැහැදිලිද? බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළ ලෝකෙ කියලා.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 ඉවරයි. ඒ තමයි උදේවැය බලන් හදනකොට නැතිවිලා ඉවරයි ඒ තමයි බංග ඥාණය. අන්න ඒක හොඳට සිතින්ට හොඳට මෙනෙහි කරන්න, නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න, නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න චන්දරාගේ අයින් බයක් එන්නේ ඊගවට අනිවාර්යෙන්. අතිශය බයක් කරන මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මේ සිද්ධ වෙන સિદ્ધාන්තය? ඒතන කලකිරීම එන්නේ නිබ්බිදා. එතකන් කලකිරීමක් එන්නේ. එතකන් එන්නේ කලකිරීමක්. හෙයි. දරුව රෑවට එනවා නේ තියෙනවම කියනවනේ දරුව කෙනෙක් තියෙනවා එතන තාත්තා නැහැ කියන්නත් බෑ ඒ දරුව කීවට අහන්නේ නැද්ද හැබැයි තාත්තා දන්න විතර නැහැ කියලා විතර දන්න නැහැ කියලා ඒකයි ලොකේෂන් නැති අපේ මනස තමයි අපේ තنتාරංගාවේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඇලෙනවා ශරීරය ශරීරය තියෙනවද?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 ඔය ධර්මතා පහ අයින් කළා කය පෙන්නන්නේ ධර්මතා පහ අයින් කය පෙන්නන්නේ එහෙනම් බෑ මේ මේ තියෙන මේ ධර්මතා පහ ඇති කල්ලි ඇත එහෙනම් මේ ශරීරයේ කොටස් වලට ආශිර්වාදිත ක්ෂණ 17යි ක්ෂණ ඒ කියන්නේ ඇසපිල්ලම් ගන්න තරම් කාලෙ ලක්ෂයකට බෙදුවත් ඊටතර කෙටි කාලෙයි. හැබැයි මේකට කැමති. කැමති කියන්නේ කාම. ආශ්‍රය කියන්නේ ඇලෙනවා. ඒතර ඒ සිතේ නැලෙන්නේ. ඒ සිතට ආශි කොච්චරද? එක චිතක්ෂණේ. ආ චිතක්ෂණයකින් හැදුවා සසරක්. එක චිතක්ෂණෙන් හැදුවා සසර. එයි ආසාවෙන් ඇලුනනනම් එතකොට ආශ්‍රවය ආශ්‍රව ප්‍රත්‍ය විද්‍යාවට හරි එතොරා විද්‍යාව හටගෙන ඉවරයි ඒ නාම ධර්මයන් එතොර ආශ්‍රව නැමැති නාම ධර්මයේ අවිද්‍යාව නැමැති නාම ධර්මයට චිතක්ෂණය ප්‍රත්‍යයි ඒ චිතක්ෂණය ප්‍රත්‍යයි සංස්කාරයන් ඒ චිතක්ෂණය ප්‍රත්‍යයි ප්‍රසන්න විඥාණයට ඒ චිතක්ෂණය නාම රූප දෙකට හරි මේ කල්ල අටුකොදැ මනසි මොන තරම් වේගෙන්ද මේක සිද්ධ වෙන්න කියලා හැබේ ඒක අල්ලන්ඩ විදර්ශනා ප්‍රඥාාව හොඳට දියුණු වෙඩ ද තොර එතන අනිත්‍යය ලක්ෂණය නැදද එනම් කය අපිට සරසන්න මේ කලංකාර කරන්න මේක පවත්වන්ඩ නිරන්තරයෙන් සිතට පීඩවත් දෙන්න ඇද පෙළන්න ඇද්ද සිතට මේක පරිසන් කරගන්න දෙනවන සිතට ඒ දුක ලක්ෂණයම අනිත් එක මේක ඉස්සරහට දාලා මේකෙන් පහස ලබන්න ලබන්න ලබන්න කියලා සිතට දෙන්නේ නැද දෙවිලක්? ඒක තමයි දුක. නෑ. දැන් නෑ මේ තියෙන්නේ කියලා අර ධර්මතාව පහ නෑ. එහෙනම් අපි හැදුවා. කොහමද හැදුවේ? ඇයි මේකට කැමැতেন ඇලුනේ? ආශ්‍රවයක් හැදුවා. කාම ආශ්‍රවයක්. දොර එක තික්ෂණෙන් කාම අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍යය එක චිතක්ෂණයට ආශ්‍රව හැදුවනම් අනිවාරයෙන් අවිද්‍යාව කියන චිතක්ෂණේ ඉතර චිතක්ෂණයයි චිතක්ෂණේ අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍යයයි ආශ්‍රවය ඒ චිත ඒ චිතක්ෂණෙන් සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍යය විද්‍යාව ඒ සංස්කාර කියන්නේ කර්ම ඒවත් චේතනාව එක චිතක්ෂණය අවශ්‍ය ප්‍රසන්දි විඥාණයට එක චිතක්ෂණයයි කර්මස්සණයෙන් එක චිතක්ෂණේ ප්‍රත්‍යයයි ප්‍රසන්දි විඥාණයට နာమే နාమేට ପ୍ରත්‍ය। ଆଶ୍ରବ ନැମతి ନାమే ଅବିଦ୍ୟାବ ନැମతి ନାమేට ଚିତକ୍ଷଣେ ପ୍ରତ୍ତୟେ। ଏଇ ଚିତକ୍ଷଣେ ପ୍ରତ୍ତୟେ ସାଂସ୍କାର ନැମତି ନାମ ଧର୍ମୟେଟ ଏଇ ଚିତକ୍ଷଣେ ପ୍ରତ୍ତୟେ ପ୍ରସନ୍ଧି ବିඥାନେଟ। ଏତେବଡ ସାଂସ୍କାର କିଲା ଦେଳୋକେ ଥିନଦ। ହଁ। ଅବିଦ୍ୟାବ ନେତି କଲ୍ଲି ନେତ ଅବିଦ୍ୟାବ ଏତି କଲ୍ଲି මකකින්ද දෙවි අනෝබෝධ නිසා මොහය නිසා අවිද්‍යාව නිසා හදුවා එහෙනම් ආශ්‍රම බුදුරජාණන් වහන්සේ ආශ්‍රවවලට මොකද කළේ හා ආශ්‍රවකේ ශරණ්‍යානේ කියලා ඥානයක් ඉපදවන්නේ ආ ඒ මොකක්ද ෂේ කියන්නේ ආශ්‍රම අවසන් කළා අපි හදනවා හදනවනම් හදන ඉස්සරක් සසලක් නම් හදනේ හදනේ දුක ඒ වලින් ගැලවෙන්නේ බෑ. ඒවත් එක්ක බැඳිලා ඉන පරිදේව දුක් දෝමනස්යන්ගෙන් ගැලවෙන්න බෑ. පැහැදිලිද? ඒතකොට බලන්න මේ චිතක්ෂණයකින් එළෙන මේ සිතේ ස්වභාවය නිසා අපි අනන්ත අප්‍රමාණ කාලයක් දුක් ටික කරුම කරගන්නවා. කැන්සර් හොස්පිටල් එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලන්න. කලුබෝයිල් හොස්පිටල් එකට ගිහලා බලන්න. ජෙනරල් හොස්පිටල් එකට ගිහලා If we firețu angnor, then මානසික රෝහලකට the ηmpt我們的 bogh තේරුම් and sometimes we pass to another decay. Those ribbon here było, that of course Sullivan will not look eu clinical whereas today she යන්නේ a Corporal that of course all the time will be 그 form of stumble of yourself අන්න isolate this, Todell designs this for university by be of our atla offer, nor is it our乏-appabus, económico museum, ivia, 症, what do I use if you are also bymont your mind? Não there are no ones that are our senses or we are the hope for all these serобщenesses that Montaur, why would you අන්නේන කාලකිරීමක් එතන ත කාලකිනේ එතනදී තමයි මිදීමේ කැමැත්තෙන්නේ මිදෙන්න තියෙන නාම රූප දෙකෙන් නාම රූප දෙකෙන් මිදෙනවා කියන්නේ සසරෙන් මිදෙනවා සසරෙන් මිදෙනවා කියන්නේ දුකෙන් මිදෙනවා එතකන් දුකෙන් මිදීමක් හතරක් චතුරාර්ය සත්‍ය හතරක් තියෙනවානේ එයි ජරා මරණ දුක්ඛ ARISING සත්‍ය ආශ්‍රයව චන්ද්‍රාගේව තෘස්නාව කියන්නේ samudāre ඒනම් මේ අතිකල්ලේ මේ ඇතනම් මේ උපදීමෙන් මේ උපදීණං ආශ්‍රවයින්කොළොත් Nirodha eva මේ ක්‍රියාව નિවැරදියව මනසට දැర్శනේද සම්මාදිකි හරිනේ ඒ ආරේස් ඨංගික මාර්ගේ හරි ධර්ම දේශනාව අවසන් කරන්න කියනවා හරිනේ පැහැදිලි නේ දිගටම අහන්න බෑ මේ ප්‍රායෝගික හොඳට පුහුණු කරනෝනේ මොකද මේ නාම රූප දෙකේ වේගය අල්ලන්න නම් අපිත් අපේ සිතේ වේගය හදා ගන්න වෙනවා. ඒ හදා ගන්න වේගය විදර්ශනා ප්‍රඥාවෙන්. ඒකයි කියන්නේ ප්‍රායෝගික මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා නෙතුව තේරෙන්නේ. ඇහුවට ඇහුවට තේරෙනවා. අහනලට තේරෙනවා. හැබැයි ඒක සිතට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ. ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ අර වේගයත් එක්ක මේ සිතේ වේගය ගේන යන්න පුළුවන් නම් අනල්ලාන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි